Прилетівши до Польщі літаком, можна не відбувати обов'язково 14-денний карантин. Пасажири авіатранспорту мають таку можливість з 1 липня 2020 року. Барди нас це уцішило, бо в достатній хвілі не було відомо, не було певно, що це все тому що кількість українські становились першою частиною. Naszej naszej oferty, więc cieszymy się, że to się udało i że nareszcie będzie można polecieć na Ukrainę i przylecieć zup. Jaka kilkiść pasażerów oberaje aviatransport czy bezpiecznie awiapary u takich umowach? Szczerze mówiąc, to nie mam dokładnych danych jeszcze, bo to były dopiero pierwsze loty. Natomiast jeżeli nawet się bawiali, to mam nadzieję, że się przekonają, że to jest nie jest niebezpieczne. My jesteśmy sobie się przekonani i są podstawy że naukowe, że akurat powietrze zarażenie się podczas podróży samolotem jest minimalnie znacznie mniejsze niż w innych środkach transportu publicznego. To zdecydowanie troszkę podobnie jak z, z bezpieczeństwem w ogóle, że niektórym wydaje się, że loty samolotem są niebezpieczne podczas są zdecydowanie bezpieczniejsze od jazdy samochodem czy nawet pociągiem. Prwołtivszy z aeroporty, które znajdujące w Ukrainie, pasażerom nie trzeba obowiązkowy то, так? Так є. E, не можу тут є жодного фарантану. Живу тут, в Польщі. Ви прилетіли сьогодні зі Львова. Так. Скажіть, будь ласка, як давно купили білет? Вчора. Вчора, Вчора вечором, так. Да. Знали вже, що від 1 липня не треба проходити обов'язково обсервацію тут, в Польщі? Так, да, і саме за того купив білет на самоліт. Багато було сьогодні пасажирів в самориті? Ну, був, може, четверть літака заповнений. Так як вчора підтвердили в Польщі цей закон, то чого дружно було щось Я Думаю, за один день не помінялось би. Того так швидко взяли і полетів просто. Відповідно до інформації від прикордонної служби, в'їзд на територію Польщі далі дозволений тільки певним категоріям іноземцям. Наприклад, особам, які мають карту побиту або приїжджають на роботу. В туристичних цілях Польщу відвідати не можна.